Молю тебе, Боже, у вербну неділю, дай перемогу і мир країні, Усім українцям дай сил і здоров'я, скалічені душі зціли нам любов'ю. Запалимо свічку, освятим вербичку, за тиждень-великдень червоне яєчко. Миру і щастя, добра і любові, хай ваші оселі всі будуть здорові. Хай Бог посилає з небес благодать, язичу вам горя і смутку не знать.